بسم اللہ الرحمن الرحیم الرّر نحمد ہنسلی علیٰ رسول الکریم اما بعد احباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر بتیس ہے اور آج کا یہ سبق نمبر بتیس ہم مکتبۃ البشریٰ کتاب کے صفحہ نمبر دو سو بتیس سے شروع کریں گے کتاب الحج باب الجنایات سے دیکھیں باب الجنایات جنایات یہ جمع ہے جنایت کی اور جنایت کا لغوی معنی ہے زیادتی اور حج سے تجاوز کرنا اور جنایت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ممنوعات احرام میں سے کسی ایک کو حالت احرام میں کرنا اور پھر اس کی تین صورتیں اس میں تین اصطلاحات عام طور پر استعمال ہوتی ہے ایک بدنا کی اور دوسرا دم کی اور تیسرا صدقہ کی بدنا سے مراد بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے اور دم سے مراد بکری کا ذبح کرنا ہے اور صدقے سے مراد صدقہ الفطر کی مقدار کچھ صدقہ کرنا ہے جی ذرا دیکھیے یہاں سب سے پہلے نمبر پر عبارت دیکھیے اذا تیب المحرم و الكفارات الکفارت و عنط طیبہ فما کامل فعليه دم دمن و قل من قلم فعليه صدقۃَََن اور جب خوشبو لگائے جب خوشبو لگائے محرم پس اس کے اوپر کفارہ ہے خوشبو لگائے محرم اس کے اوپر کفارہ ہے اور اگر خوشبو لگائی اس نے پورے عزو پر عضون کا پورے عزو پر خوشبو لگائی یا فما زیادہ یا ایک عزو سے زیادہ حصے پر مثلا ہاتھ ایک عزو ہے بازو پورا ایک عزو ہے پاؤں ایک عزو ہے چہرہ ایک عزو ہے تو ایک عزو پر لگوائی تو فعلیہ ہی دم من تو اس کے اوپر دم لازم ہے و ان اقل اقلمن عزوین اور اگر خوشبو لگائی ایک عزو سے کم تو فعلیہ ہی صدقہ تہ تو اس کے اوپر صدقہ ہے اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ اور اگر پہنا اس نے سلا ہوا کپڑا یا اس نے اپنے سر کو ڈھانپا یومن کاملاً ایک پورا دن تو فعال ہی صدقہ فعال ہی دم تو اس کے اوپر دم ہے وہ ان اقل من منظالک اور اگر ایک دن سے کم اس نے سلا ہوا کپڑا پہنا یا سر کو ڈھانپا تو فعال ہی, ہی, ہی تو اس کے اوپر صدقہ ہے اگلا مسئلہ یہ کہ وہ ان حل کا ربا رَسی فساعدن اور اگر کسی شخص نے اپنا چتھائی سر منڈوایا فعل ہی صدقہ تو اس کے فعال ہی دم تو اس کے اوپر دم ہے وہ ان حلاق اقل من من ربا فعل ہی صدقتَََََََََََََََََََ اور اگر اس نے اپنا سر ربو و حصے سے کم منڈوايا حلق كرايا تو اس کے اوپر صدقہ ہے اگلا مسئلہ یہ کہ وہ ان حلاقہ مئوز دیکھیں اگر حلق کرایا اس نے پچھنے لگوانے کی جگہ گردن سے تو اس کے اوپر دم ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک پچنے لگوانے کی جگہ پر اس نے اگر حلق کرایا تو اس کے اوپر دم ہے امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک اور وقال ابو یوسف امام ابو یوسف علی رحمہ اور امام محمد علی فر فرماتے کریں اس کے اوپر صدقہ ہے وہ ان آگے فرمائے کہ وہ ان قصہ اور اگر کاٹے وہ اپنے ناخن ایک ہاتھ اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے ناخنوں کو کاٹے تو فعال ہی دمن دم تو اس کے اوپر دم ہے اور اگر وہ کاٹے اپنے ہاتھ کے یا پاؤں کے تو اس کے اوپر بھی دم ہے یعنی اگر اپنے ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے دم ہے اور اگر اس نے اپنے پانچ ناخنوں سے کم کاٹے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ ہے جنایت کی کمی کی وجہ سے اور اگر اس نے کاٹے ہیں اپنے پانچ ناخن متفرق اپنے ہاتھ سے پو سے پہلے ہی صدقہ تو عین دبی غنی فتح و ابھی یوسف رحمہ اللہ تعالی و محمد علیہ دم و امام محمد فرماتے کہ نہیں اس پر کیا آئے گا دم آئے گا یعنی اس میں دیکھیں امام محمد علی رحمہ کے یہاں دم ہوگا اور باقی حضرات کے یہاں نہیں اس کے اوپر صدقہ ہوگا شیخینہ علی رحمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ اور امام ابو یوسف علی رحمہ کے ہاں اس کے اوپر کیا ہوگا صدقہ ہوگا آگے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر خوشبو لگائے یا حلق کرے یا کپڑے پہنے اور بھی سمع عذرن کسی عذر کی وجہ سے تو پس وہ اختیار کے ساتھ ہے اگر چاہے تو ذبح کرے بکری و انشا تو صدقہ اعلیٰ سطا ایام استطا مساکین بسلاست اسوعین منتعم اور اگر چاہے تو وہ صدقہ کرے چھ مسکینوں پر تین ساکخان سے اور اگر چاہے تو وہ تین دن مسلسل روزے رکھے اور یہ اس کا حکم بیان کیا ہے اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ اگر بوسہ دیا یا چھویا شہابت کے ساتھ محرم نے حالت احرام میں فعال ہی دم تو اس کے اوپر کیا ہے دم ہے انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو اور اگلا مسئلہ ومن جامعی عہدِ سبیلئی قبل الوقوف ہی اور اگر جمع کیا اگر جمع کیا احد دونوں آگے یا پیچھے کے راستے میں سے کسی ایک راستے سے وقوف عرفہ سے پہلے تو فسد حج جوہ اس کا حج فاسد ہو جائے گا وہ علی ہی اس کے اوپر بکری ہوگی اور اپنے حج کے اندر یہ چلتا رہے گا لیکن یہ حج کی کزا کرے گا اس حج کے اندر یہ چلتا رہے گا اور بعد میں اس حج کی یہ قزا کی جائے گی یعنی ایسے چلے کہ جیسا کہ اس وہ شخص چل رہا ہے کہ جس کا حج فاسد لم لم مل لم یفسود لم پسد حج جس کا حج فس فاسد, فاسد نہیں ہوا وہ علیہ اور اس کے اوپر قضا آئے گی اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگلی جب دوبارہ قضا کرنے آ رہا ہے وہ علی سا علیہ فارقہ امراتہ ہو ادا حج جب ہا فلقا اور اب اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اس حج میں قدا والے حج میں جدا کرے ہمارے ندی اس کو دوبارہ اپنے ساتھ لا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نہ کہا جائے کہ بھی پہلے اسی کی وجہ سے حج فاسد ہوا ہے اور پھر قذا واپس آ رہی ہے تو اب شاید دوبارہ ایسا ہو دیکھیں اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے علیسا عالحِ فارق امرات و ادا حجہ بحافل القضاء یا اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وومن جامع باد الوقوفی اور جس شخص نے جمع کیا وقوف عرفہ کے بعد تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا اور یعنی توافِ زیارت سے پہلے کیا ہے وقوف عرفہ کے بعد کیا فعال ہی بد بدا تو اس پر ایک بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہوگا ومن جامع بعد الحلق جس شخص نے جمع کیا حلق کے بعد فعال ہی شاتن تو اس کے اوپر بکری ہے ومن جامع آفل عمرتِ قبل یقوف عرباطا اشوات افسدہہ اور جس شخص نے جمع کیا عمرے کی حالت عمرے کے اندر چار چکر لگانے سے پہلے تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا لیکن یہ عمرے میں چلتا رہے اور اس عمرے کی بعد میں قضا دے وہ شاتن اور اس کے اوپر بکری واجب ہوگی اور اگر وتی کی بات اس کی کہ اس نے چار چکر طواف کے عمرے کر چکا تھا فعلیہ شاتن تو اس پر بکری ہوگی دم ہوگا لیکن اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو قضا لازم ہوگی اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ ومن جامع ناسین کا من جامع آمدنف الحکم کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں بھول کر جمع کرے یہ ایسے ہے یہ مثل اس شخص کے ہے جو احرام کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کرے یہ حکم میں دونوں برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ منطاف طواف القدوم محدثا اور اگر جس کس شخص نے طواف قدوم یہ سنت ہے یہ بغیر وضو کے کیا محدث کا مطلب ہے بغیر وضو کے تو اس کے اوپر صدقہ ہے وہ انکان جنوبً فعال ہی شاطم اور اگر کسی شخص نے طوافِ قدوم جنبی ہونے کی ناپاک ہونے کی حالت میں کیا ہے تو اس کے اوپر بکری واجب ہوگی وہ انطاف طوافت زیارتِ محدثً فعال ہی شاطم اور اگر کسی شخص نے توافِ زیارت یہ فرض ہے طوافِ زیارت یہ بغیر وضو کے کیا تو اس کے اوپر بکری واجب ہوگی اور امکان جنوبن فعال ہی بدانا. اور اگر کسی شخص نے جنبی ہونے کی حالت میں طوافِ زیارت کیا تو اس کے اوپر بد یعنی بڑا جانور اس کے اوپر لازم ہوگا بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ عام طور پر بدنہ سے مراد اونٹ ہوتا ہے تو یہ اونٹ ذبح کرے گا لیکن افضل یہ کہیں عید طواف مادام بھی مکہ تھا افضل یہ ہے کہ یہ طواف کا اعادہ کرے جب تک یہ مکہ میں پلا ذبح علی اس پر کوئی ذبح کرنا نہیں اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ من طاف طواف صدری مہدسن اور جس شخص نے طواف صدر محدث ہونے کی حالت میں یعنی بغیر وضو کے کیا یہ طواف صدر یہ واجب ہے فعال ہی سادہ اس کے اوپر صدقہ ہے و انکانا جنوباً فعال ہی شاتن اور اگر کسی نے طوافِ صدر جمبی ہونے کی حالت میں کیا تو اس کے اوپر بکری واجب ہے اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ ان کا توافت زیارتی ثلاثت اشواتن و معدونہ فعال ہی شاتن اور اگر کسی شخص نے طوافِ زیارت کے تین چکر یا اس سے کم چکر چھوڑ دیے ہیں تو اس کے اوپر بکری ہوگی وہ ان کا اربات اشواتن بقیہ محرماً آباد حتیٰ یطوفہ اور اگر کسی شخص نے چار یا اس سے زیادہ چکر توافِ زیارت کے چھوڑ دیے ہیں تو باقی رہے گا ہمیشہ یہ محرم حتیٰ کہ یہ توافِ زیارت کر لے اب جب بھی اس کو آئے گا تواف زیارت ہی کرنے پڑے گا اور البتہ اس کے توافِ زیارت کی تاخیر کی وجہ سے اس پر دم بھی لازم ہوگا اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ ومن تارہ کا سلاست اشوات منت طوافِ صدر اور جس شخص نے طواف صدر کے تین چکر چھوڑ دیے تو اس کے اوپر صدقہ ہے و ان تارہ کا طواف صدری اور جس شخص نے پورا طوافِ صدر چھوڑ دیا یا طواف صدر کے چار چکر چھوڑ دیے او عربات اشوات منحو تو فا علی ہی شاطن تو اس کے اوپر ایک بکری واجب ہے اگلا مسئلہ بیان فرمایا ومن تارہ کا سائی جس شخص نے صفا مروا کے درمیان سعی کو ترک کر دیا ہے فعال ہی شاطن تو اب اس پر بکری ہوگی اور اس کا حج مکمل ہو جائے گا دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ تعالیٰ اگلا سبق ومن افاد من عرفات قبل الامام فعال ہی دمن سے ہم شروع کریں گے جزاک اللہ وما علین البلاغ